السلام علیکم محمد شاہد کائرو بون موہن اسپیشلسٹ آج کی ویڈیو جو ہے یہ بابا جی میرے پاس آئے ہیں سروائیکل کا پرابلم لے کر ان کو سروائیکل ہے اور ان کے بازو میں نیچے تک درد جاتا ہے آ, تقریباً ڈھائی تین مہینے سے بہت زیادہ پین ہے اور مسئلہ ان کا تقریباً چھ سات مہینے سے ہے تھوڑا بہت تھا دو ڈھائی مہینے سے بہت زیادہ ہو گیا ہے اور, اور رات میں نیند بھی نہیں آتی اور اس کروٹ لیٹ بھی نہیں سکتے انہوں نے ڈاکٹرز کو دکھایا ہے کافی جگہ تو ڈاکٹر صرف کوئی پین کلر دے رہے تھے اور فزیوتھراپی انہوں نے کروائی ہے ایک دو جگہ سے لیکن وہاں سے بھی فرق نہیں کوئی خاص پڑا پھر یہ پٹیاں وغیرہ بھی کرواتے رہے ہیں کافی جگہ سے لیکن وہ فرق نہیں پڑا وہ بازو پہ پٹی کر دیتے ہیں جبکہ بازو کا ایشو ہی نہیں ہے کندھا تو صحیح ہے لیکن مسئلہ سروائیکل سے آ رہا ہوتا ہے تو اب دو مہینے سے کافی زیادہ پین ہے اور صبح دوپہر شام گولیاں کھا کھا کے بھی تنگ آ گئے اور کسی کے ریفرنس سے آئیں ہیں انشاءاللہ اللہ امید ہے کہ ایک سے دو سیشن میں انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے اور اگر آپ کوئی رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں دیکھنے والے بھائی حضرات تو ٹائم یہ نمبر ہیں اور اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے بھی نہیں جاتا نہیں آ رہا اللہ بہتر کرے گا صحیح کرے گا نیتر اور یہستر پا گئے او یہستر تھے اس کو دیکھیں وہ اچھا تو اس نیچے اور اس پیچھے تو اس نیچے ہوتا ہے باہر ہے اس کی وہ ہے وہ بھی یہ لائس इनशाला इसकी तीन पोजिशन होती है ना एक होती है ठीक है पीछे वाली बैंड है ठीक है इस वाली में भी बिल्कुल एंड में आगे दे रहा है ठीक है वहाँ से नस् कभी भी है वहाँ से नस् पीछी such so a thing تو اس سے سن لے گا ہے نمبروں میں اسی کو دے گا ابھی اپ کو چیک کرواتا ہوں وہ غلط چیز ہے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے اب ہاتھ اٹھانا ذرا ہاں سارے سے تو رہے گا ٹھیک ہے سیدھا سیدھا करके उठाओ उठाओ था हां उठा था था सारा से तो चलेगा पर पूरा हां हां मैंने ہاں چھوڑو نہیں گرے گا کیوں گرے گا ہاں ابھی آیا پھر اٹھاؤ چلو اب آیا یہاں پہ آیا ٹھیک ہے پہلے سے کم ہے یہ اتنا ہی لگ رہا ہے پکڑا پکڑا yeah this one یہ دونوں ہاتھ اوپر پیچھے باندھنا باندھو ٹھیک ہے بسم اللہ میں لے کر تو نہیں رسو کو آنے والے بابا ورک ٹھیک ہے میرے پاس جو اور نہ نہیں کرنا ہے یہ پیار پیڑا کو چھوڑ دے ہاں پیڑا چھوڑ دے بابا یہ ایک اور اور بڑا ہو گیا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا میں خاصم زور سے کھاتوں گا نا میں छोड़ना the <laughs> rash کل ٹھیک ہے